نوري من مشروع الدكريد. وفي هذا الجزء من الفيديوهات تعليمية للدكريت سأحدثكم عن خريطة طريق الدكريت لماذا تم إنشاؤها؟ كيف تم تصورها خلف الكواليس وأهم إنجازاتها خلال هذه الأربع السنوات الأخيرة؟ وستكون بدايتنا مع السبب وراء تأسيس الدكريت فابقوا معنا الدكريت عملة رقمية مستقلة لا مركزية ذات نظام إجماع هجين، إثبات العمل، إثبات الحصة، أرباو أند باس. وقد تم تأسيسها لحل مشاكل البيتكوين. أولها الحوكمة. فكما تعرفون، يتم إدارة عملة البيتكوين بشكل أساسي من قبل المطورين الأساسيين لشركة البروكستري، وكذلك المعدنين المينرز. في حين أنه ليس لدى المستخدمين. اي رايين بخصوص التغييرات والقرارات التي تتخذ لتطوير الشبكه لذا فان عمله البيتكوين تواجه حاليا صعوبه في حل مشكله التوسع وقد نجحت دكرد في حل هذه المشكله بجعل حاملي العمله اي ستيك هم اصحاب القرار وذلك باعطائهم حق التصويت على جميع التغييرات والقرارات التي تهم المشروع. ثانيها التمويل، فمشروع البيتكوين مفتوح المصدر. ومثل أغلبية المشاريع المفتوحة المصدر، لا يوجد هنالك مال لدعم مطوريها بدون تضارب المصالح. ولذلك فإن مطوري البيتكوين الحاليين يتم تمويلهم من قبل شركات خاصة تدعم مصالحها الشخصية وليس مصلحة الشبكة. وهذا ما نجحت ديكريد في حله، حيث أن تمويلها يتم مباشرة من خزينة الشبكة. ثالثا امتلاك معدني إثبات العمل كامل القوة، ففي البيتكوين المعدنون هم من يمتلك القرار الأخير، بالرغم من أنهم هم من يقوم ببيع البيتكوين مباشرة بعد تعدينها ويبقى المستخدم الذي يمتلك البيتكوين من غير قوة أو صلاحية وهذا ما حلته الدكر حيث خصصت القوة الكاملة لحاملي وحدات الدكر بعد أن رأينا معا السبب وراء تأسيس عملة الدكر سأحدثكم عن الفريق وراء تأسيسها ونشأتها وتعود قصة نشأة الدكت إلى عام 2013 في منتديات البيتكوين توك، حيث في أبريل 2013 رد عضو مجهول في منتديات البيتكوين توك باسم تاكو تايم على موضوع بعنوان "هل تريد صنع عملة بديلة تغير شيئا في الواقع؟" قائلاً بأنه يبحث عن مطورين للمساعدة في بناء عملة جديدة. ولم يمضي وقت طويل بعد ذلك حتى نشر تاكو تايم موضوعاً آخر يقدم فيه عملة الـMIMPOINT2 وهي عملة رقمية جديدة ذات نظام إجماع هجين إثبات العمل إثبات الحصة (Proof of Work and Proof of Stake) وذلك لإعطاء السيطرة الكاملة للمستخدمين من خلال نظام التصويت. وقد قضى تاكو تايم معظم سنة 2013 في محاولة لتنسيق المشروع وتمويله جنباً إلى جنب مع شخص مجهول آخر إنكسوك والذي كان ولا يزال أساسياً لنجاح الذكر وفي أوائل عام 2014 اتصل بالشركة زيرو وهم المطورين وراء تطبيق البيتسي سويت وهو أول تطبيق بديل كامل لقود البيتكوين مكتوب باللغة البرمجية القولاند وعرض عليهم مفهوم الميمكوين 2 للتاكو تايم حتى يدمجوا جهودهم في تطوير نظام الدكريد وأخيراً وفي الثامن من فبراير 2016 تم إطلاق الشبكة الرئيسية للدكريد ومعها دستور الدكريد وقد اتخذت الدكريد واحدة من أكثر أساليب الإطلاق تقدمية التي شهدت حتى الآن فقد أجرى المشروع عملية تعدين مسبقة لـ 8% من إجمالي وحدات الدكريد حيث وزع نصفها عن طريق عملية إسقاط جوي إلى حفنة من الأفراد الذين ساهموا في تطوير التكنولوجيا بأشكالها المختلفة وأعطى النصف الآخر للشركة زيرو ومطوريها كتعويض لهم من أجل وقتهم الذي قضوه في إنشاء وتطوير المشروع وفي التاسع من يوليو 2017 أجرى مشروع الديكريد أول تصويت بالإجماع في تاريخ العملات الرقمية لتغيير خوارزمية تحساس الدكريد ليكون هذا أول تفرع صلب مفعل من قبل المستخدم للذكرد وأول تفرع صلب مفعل من قبل المستخدم في تاريخ النظام البيئي لسلاسل الكتل بأكملها. وفي أكتوبر 2017 كتب رائد مطور الذكرد ديف كولينز فوضى المقايضة الذرية عبر السلسلة، وتم بذلك أول عملية مقايدة ذهرية موثقة بين عملتين ديكريد والليتفون وفي شتنبر 2018 تم الإصدار الأولي لنظام التحقق البسيط للدفع على محفظة الـ DCR Wallet والذي يسمح باستخدام محفظة ديكريد دون الحاجة إلى تنزيل سلسلة كتل ديكريد بأكملها وبذلك تحتاج المحفظة التي تعمل في وضع التحقق البسيط للدفع إلى تنزيل الكتل التي تحتوي على المعاملات ذات السلة بها فقط وفي أكتوبر 2018 تم إطلاق منصة بوليتيا على الشبكة الرئيسية للذكرت والتي تسمح للمتحمسين والمساهمين في المشروع بطرح مقترحاتهم لتطوير المشروع حتى يستطيع أصحاب الحصص التصويت عليها للموافقة على مشاريعه. في عام 2017 كان هنالك العديد من التغييرات التي همت الشبكة البرقية، محافظة الذكرى، الخصوصية، نظام إدارة المتعاقد (The Contract Management System) وفي أبريل 2019. تم نقل برنامج الخلفي للشبكة البرقية للبيتكوين إلى مستودعات الدكرز، وهذا هو الـ DCR LND. ومنذ ذلك الحين، تم القيام بعدد من التغييرات في الكود للسماح لها بالاندماج في المحافظ الرسومية للدكرز. وفي التاسع من ماي، تم دعم الشبكة البرقية التي تم تفعيلها على شبكة الدكرز. لذلك، فالآن جميع المتطلبات الأساسية موجودة لاستخدام الشبكة البرقية فوق سلسلة كتل DCRED. وقد تم دمج الدعم الأولي للشبكة البرقية في DCRED. وحدث ذلك منذ حوالي 6 أشهر في 6 من دجنبر 2019. لذلك يتم الآن دمج DCR-LND بالفعل لمحافظ ذكرد الرسومية. وفي وقت مبكر من العام الماضي تم إصدار محافظ الهواتف المحمولة لنظامي تشغيل الأندرويد والآي أو إس على التوالي من قبل مجموعة ريدا جروب. وفي والعشرون من غشت 2019 تم إصدار تطبيق الخصوصية الأولي، والذي يستند على بروتوكول الـCoin Shuffle++، مما يسمح بخلط عملية شراء التذاكر حتى يتمكن أصحاب الحصص، الذين يديرون محافظ شراء التذاكر، من شراء التذاكر دون الكشف عن هوياتهم. وحاليًا، يوجد أكثر من 22% من إجمالي الذكر المتداول في مخرجات معاملات غير المنفقه المختلفة كما قام مشروع ديكريت بإنشاء نظام إدارة المتعاقد بحيث عندما يقوم الشخص بطرح مقترح ويقبل على منصة بوليتيا يقوم بتقديم الفاتورة على منصة نظام إدارة المتعاقد ليتم تخليصه ونفس الشيء بالنسبة للمتعاقدين الذين يتقاضون رواتبهم وفي اكتوبر 2019 تمت اعاده تصميم الواجهه الاماميه لفوليتيا ومن اهم انجازات سنه 2020 دعم لغه البرمجه البايثون على شبكه الديكلي سابقا لم يكن هنالك سوى لغه البرمجه الكولينج وأيضاً في الأشهر الماضية كان هنالك الكثير من العمل الرائع الذي تم إنجازه على تطبيق البايتون فمن الرائع أن يكون هنالك تنوع من حيث تطبيقات البرامج التي تدير الشبكة وفي مارس 2020 تم تمكين التزامات رأسية الكتلة لزيادة الأمان والخصوصية والكفاءة للعملاء خفيف الوزن مثل محافظ الهاتف النقال مع إضافة بنية أساسية لتمكين تحسينات قابلية التوسع والآن سأحدثكم عن أهم مشاريع الذكر المستقبلية والتي ستخرج خلال الأشهر القليلة القادمة والتي ستهم الخزينة اللامركزية للذكر منصة المبادلات اللامركزية الخصوصية توقعات شنور وتنفيذ شبكة برقية في محفظة تكريديتون الخزينة اللامركزية فحتى الآن لا تزال الخزينة مركزية حيث هنالك كيان مؤسسي مركزي هو من يسيّر الخزينة ويدفع للمتعاقدين على مآمنهم فبتحويل التسيير إلى أصحاب الحصص ستصبح الخزينة لا مركزية من خلال تصويتهم للموافقة على جميع المعاملات التي تخص الخزينة وقد تمت الموافقة على اقتراح الخزينة اللامركزية بالفعل وتم الانتهاء من العمل الجاري عليها بنسبة 80 إلى 90% ولذلك فسيتم إطلاقها قريباً أما بالنسبة للعمل على منصة مبادلات مركزية، فقد قارب على الانتهاء وسيتم إطلاقها قريبا شيء آخر يتم التخطيط له هو توقعات شنور والتي توفر دعما قويا وخصوصية أكبر للمستخدمين لذا فإن مجموعة ديكريت تخطط لدعم توقيعات البدء أيضا ومن المخطط أيضا إدماج الخصوصية في محفظة ديكريتتون لخلط المعاملات إضافة إلى التذاكر كما سيتم تنفيذ تطبيق الخصوصية لموفري خدمات تصويت ال-VSP حتى يتمكن أصحاب الحصص الذين يستعملون هذه الخدمة من خلق تذاكرهم كما سيتم أيضا دمج الشبكة البرقية بذكر ديتون لتسهيل مبادلات نظير لنظير. وبهذا نكون قد انهينا الجزء الخاص بخريطه الذكرت لنلتقي في الجزء القادم حيث سنتحدث عن نظام الذكرت الهجين اثبات العمل اثبات الحصه ونظام حوكمتها شكرا لكم. ذكرت آمنة قابلة للتكيف ومستديمة تعرف على المزيد على موقعنا ذكرت.كور